Na, hello mindenkinek! <kül> Ebben a mai videóban azt szeretném mondani, hogy olyan tudtok kurzort változtatni. Ö, először is kezdjünk bele. Ezt beírjátok, lent lesz a linkben. Mindegy, lent lesz a linkbe Szóval ide jöttök, és amit akartok, kiválasztotok. Mint például... Pe... Mm. Igen. Ami szimpatikus, például... Mm -mm -mm -mm -mm. Most legyen ez. Nem tudom miért, de legyen ez. Igen, letöltjük. Közben van nézem. Igen, elfogadjuk. És letöltött. Utána vezérlőpult. pult. itt egy egér, Windows 10 mondom, hogy hát nem tudom, hogy, hogy van előző Windows-okon. Rámentek ide a másodikra, az egér mutató közbeni, egér mutató mozgás közbeni megjelenések módosítása, és itt vagyok, mutatók, és akkor ide a tallózás, Rá. ide mentek az, ez a gép, letöltés, és itt megjelenik, amit letöltöttetek. Ezt itt aztán alkalmaz. És leokézzátok. És kész van. Itt az új kurzor. De mondtam, lehet bőven válogatni a lehetőségek közül. Szóval ennyi lenne. Remélem tudtam segíteni. Sziasztok!